nagyon sok szeretettel, köszöntök mindenkit Szedlacsik Miklósnak hívnak tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem nem bántó senki számára és köszöntöm nem csak a jelenlévőket, hanem mindenkit, aki a világ különböző tájáról néz, illetve hallgat minket, hiszen tévén és rádión egyáltalán egy, egy, egy, együtt külön-külön is tudják nézni az emberek, sőt ugye van aki teljesen a világ második, másik feléről ugye ha megnézem, ránézek a térképre akkor a, mondjuk tőlünk a legtávolabb lakott település, a rendszeresen lakott település az talán Új-Zéland, de ott is van tanulónk <gül> úgyhogy lényeg az hogy szanaszét a világban vannak olyan magyarul tudó emberek hiszen ugye tudjuk hogy mi magyarok a világban körülbelül olyan 30 millióan vagyunk akik tudunk magyarul tehát magyarul úgy szerte szanaszét a világban és nem tudom tudjátok-e hogy körülbelül mennyi hún származott, leszármazott tehát hun nép, hun törzs van a világon hát körülbelül 200 millió ember aki a hun népcsoportba tartozik a világban ugye itt Magyarországon a, a hunok ugye azok a magyarok akkor a kunok, jászok akkor a székelyek akkor palócok, ez mind-mind külön huntörs. A legutolsó huntörs, amelyik belett ide települve, illetve bejött, vagy belett hívva, mindegy, azok a kunok voltak. Ugye ők is hunok. Szóval a lényeg az, hogy a világban elég sok huntörs van, illetve hun nép van, és a világ érdekes módon ugye a magyarokat tartja közvetlen leszármazottnak pedig magyarok mi még csak Krisztus után 170-től vagyunk mint magyarok addig olyan hogy magyar mint törzs vagy nép nem is létezett Hun volt de olyan hogy magyar az nem volt hanem nagyon érdekesen nem magyarként voltak ugye akik most magyarok illetve a magyart minek nevezték tehát kiket neveztek Krisztus előtt 170-ben magyarnak illetve 170 előtt magyarnak akik Isten hívők voltak a világban mindenkit magyarnak hívtak sok évszázadon illetve évezreden keresztül, Krisztus után 170 előttől tehát több ezer évig azokat nevezték magyarnak, magúrnak akik egyisten hitűek voltak, na most a, az egyisten hit hogy mit, mit is jelenthetett akkor csak azért hogy ezzel tisztában legyünk az nem egy külön Isten imádat, na most nézzük, milyen külön Isten imádatok vannak, például ugye a különböző vallásokban itt olyan Allahot imádják, vagy például sívát, vagy például Jehovát, stb. stb. Na most igazából az atya Istennek ugye hát inkább azt mondanám hogy az Úr Istennek az első Istennek akit Istennek lehet nevezni a világegyetemben ugye előtte semmilyen más lény nem létezett sőt anyag sem létezett tehát az Isten előtt a teremtő Isten előtt semmilyen más lény és semmilyen más anyag sem létezett és neki nem volt neve. Tehát nem volt neve. Nem kellett, hogy legyen neve. Tehát, ha te is egy, egyedül lennél a világegyetemben, neked sem kellene, hogy legyen neved. Világos ez? A név a megkülönböztetést mutatja, tehát az azt jelenti, hogy meg lehessen valakit szólítani azért van neve és és ha mondjuk együtt van több lény akkor gyakorlatilag azok közül nem engedünk be senkit, jó? üljetek vissza nincs beengedés, aki késett így át jó? jó legfeljebb behajtjuk majd az ajtót azt nem halljuk ennyi, tehát nincs, nincs beengedés, Tehát aki késett nem tudunk vele mit csinálni te, be, bármilyen okból késett, jó? tehát lényeg az hogy hogy ha egy lény egyedül van a világegyetemben, te is mondom ha egyedül lennél gondold végig mondjuk megszülettél volna úgyhogy nincs közt, nem vagy emberek közt mit tudom én, fölneveltek volna mondjuk állatok mint ugye mauglita farkasok akkor lenne neved? nem na hát ugyanígy a teremtő istennek az egy istennek az sose volt neve világos ez? tehát az azt jelenti hogy mi, bármi olyan isten aminek neve van az már nem a teremtő isten, világos ez? úgyhogy az már az istentől származó entitás de te is a te is az istentől származó entitás annyi a különbség közted a te egy egy nevén nevezett isten lelke között annyi a különbség hogy ő nem, neki nem lett elvéve a tudása oké? Okay? ami azt jelenti hogy ő amióta létezik a tudását gyakorolja illetve gyűjti és gyakorolja na most mi emberek minden leszületésünkkor ugye elvesztettük mint lélek a tudásunkat. Na most ezáltal, ha bármi olyan Istenő hallasz, aminek neve van, az már nem a Teremtő Isten. Világos ez? Az már egy olyan Istenség, amely a földre lejött, mint felsőbbrendű lény, és híveket gyűjtött maga köré a földi emberek közül világos ez? a híveket az úgy értsd hogy nem feltétlenül mit tudom én mondjuk térítőként jött le hanem valamilyen okból lejött ide a földre na most azért tudnod kellene azt is hogyha ide egy egy isteni lény ami miért mondjuk hogy isten? tehát azért mert sokkal magasabb képességekkel rendelkezik mint az ember és az ember minden olyan lényre amely sokkal magasabb képességekkel rendelkezik mint maga az ember istenként tekint és tekintett mindig és amikor az istenek lejöttek tehát nem a teremtő istenről van szó oké okay? tehát amikor bármilyen isten lejött ide a földre valamilyen céllal nem céltalanul valamilyen céllal azért jött le vagyis az, az történt mikor lejött hogy eleve hogy jött le tehát hogy ő megjelenjen testben kellett hogy lejöjjön de a test az egy anyag és az anyagot akkor lehet lehozni bárhonnan ha szállító járművel lehozzák világos voltam? tehát ahhoz hogy testben megjelenne itt egy lény amely nem ember akkor ahhoz kell szállító jármű ami általában a mai elnevezésben úgy hívják hogy űrhajó oké? Okay? leülhetett testen kívüli lényként is de akkor az emberek nem látták volna legalábbis a legtöbb ember nem látta volna na most ezáltal ha egy de egy Isten lejön csak lélekként és nem testben, akkor nem sok hívet tud gyűjteni mert hát nem látják az emberek az öt érzékszervükkel a legtöbb ember nem volt képes sosem érzékelni ezeket a lényeket akik testen kívül ide lejöttek a bolygóra ezáltal hozni kellett a testüket is de a, még egyszer mondom, ahhoz hogy a testüket is ide lehozzák, ahhoz kellett szállító jármű és gondoljátok végig mikor az ember még semmilyen eszköz révén nem tudott repülni akkor jött egy repülőtárgy amiből kiszálltak lények hát az eléggé furcsa volt az emberek számára, világos ez? és ráadásul mivel ugye sokkal magasabb rendőek voltak mint az emberek fejlett technikával, ezért ugye olyan dolgokat tudtak csinálni amin az akkori emberek vagy akár a mostani emberek elámulnának és ezáltal ha egy ember elámul mit tudom én különleges cselekedetektől akkor ugye az azt jelenti hogy arra én néz fel tehát szája jó tehát az azt jelenti hogy na onnantól kezdve mondhatjuk az hogy maga az a látvány az embereket megbabonázta és onnantól kezdve Követték azt a lényt, mint rendű lényt. És a világtörténelemben, illetve a Föld történetében, sokszor lejöttek különböző lények. De még egyszer mondom, amit itt neveket ismersz a történelemben Istenektől, az mind valamilyen entitás, nem a Teremtő Isten. Oké? Okay? és ebben van egy kis gond, vajon az az entitás mennyire volt jó? oké? Okay? tehát mit képviselt az az entitás? vajon azért jött le hogy mit tudom én mondjuk valamilyen ásványokat bányáztasson ki emberekkel? nem annyira jó entitás, ha végig gondolod. Vagy azért jött le, hogy energiára tegyen szert ebből az elámulás, elámulásból. Hogy elámultak a látványán az emberek, és ezáltal ugye követték, és az energiájukat átadták az emberek és azért jött le hogy neki több energiája legyen és híveket gyűjtött például mondta a nevét és ezáltal ha te kimondod most a nevét akkor energiát adsz neki tehát ez jó, ha tudod, hogy úgy működik, hogyha a világegyetem bármely részében létezik, és te kimondod a nevét, ezzel energiát adsz neki. Tehát ez már meséltem nektek, hogy ez úgy működik. Tehát nem úgy működik, mint a fénysebesség. Tehát a fénysebesség út úgy működik, hogy átadja egymásnak a fényenergiát a különböző terület, érted? és az időbe telik mire óriási területeken ö, átmegy a fény de ha az úgy működik mint mondjuk egy vonat amely össze van kapcsolva hogy a mozdony meglökja az első szerelvényt és abban a pillanatban ugye legelej annak a szerelvénynek is megindul, érted? ha az szorosan össze van kapcsolódva, már pedig az energia az így van összekapcsolva a világegyetemben, mint ahogy most elmondtam ezáltal ha te kimondod egy istenségnek a nevét és pozitív tehát úgy mint, mint Isten, jaj, ú, és a többi akkor onnantól kezdett, ha már át is adtál energiát abba a pillanatba, ha ő tízezer fényévre van a Földtől akkor is világos voltam na most nem tudom hány tanítótól hallottál ilyeneket ezt csak úgy kérdezném lehet hogy nem tudják hogy ilyenek vannak jó, maradjunk ennyibe oké, okay, szóval lényeg az hogy ugye volt a teremtő az egész világegyetem energiájával rendelkezett érted? Ő volt minden energia a világegyetemben és ezt az energiát osztotta meg a lelkek közt magyarul magából hoztotta meg és abból az energiából van az anyag is megosztva oké? Okay? tehát hogy most közvetettem vagy közvetlenül ebből a szempontból mindegy mert a világegyetemben minden energia ő volt Ezáltal például a kvantum, tehát a kvantum fizikában bebizonyított tény az, hogy valami isteni energia van minden egyes anyag részecskében, érted? És ugyanaz az energia mindenben. Egy teremtői energiát találtak az anyagban na most ez azt jelenti hogy gyakorlatilag mondjuk egy Isten amelyik megtanulta hogy hogy teremtsen az energiából anyagot ugye milyen anyagot lehet teremteni az energiából hát a periódusos táblázatban ismert anyagokat tehát elemeket lehet illetve azokat az elemeket is lehet teremteni amit a földön nem ismernek Oké, okay, tehát a Földön nem létezik az, az elem, de attól a világegyetemben van olyan rész, ahol az az elem az létezik. Na most abból azt az elemet, akik ehhez értenek, kellő tudással rendelkeznek, mint teremtők meg tudják csinálni, mint Istenek meg tudják csinálni. Oké? Okay? De onnantól kezdve az azt jelenti, hogy két dolog kellett hozzá. Kellett hozzá az energia, és kellett hozzá az ő mentalitása amely koncentrálta az energiát anyaggá méghozzá olyan anyaggá amilyen anyaggá ő akarta hogy koncentrálja tehát ezt ha megnézzük erre képesek a teremtő lények az istenszerű mondhatjuk azt hogy felsőbbrendű lények tehát hozzánk képest felsőbbrendű lények képesek ilyenfajta teremtésre tehát lejöttek a Földre különböző okokból különböző időszakokban energiákat tehát valamilyen céllel, céllal és, és ugye az emberek megismerték valamilyen oknál fogva azt az illetőt és onnantól kezdve most egy kérdés van hogy vajon mennyire tudják az emberek azt, hogy ezek a lények akiket most ö, mentálisan ö, támogatnak a gondolataikkal, követik őket a gondolataikkal vajon azokra mennyire jó lények hogy például mennyire volt jó, csak egy párat mondanék, itt a vallásokban hallak vagy mennyire volt jó mondjuk síva vagy mennyire volt jó mondjuk jehova érted? hát a történelemben utána lehet nézni vagy például itt van az ámen kifejezés a keresztény vallásból származó ámen kifejezés na most ebben kapcsolatban csak egy baj van hogy ez az Amen kifejezés ez amon réhez kapcsolódik, Amoré az egy isten volt ugyanúgy aki lejött a világegyetemből, itt volt a földön, híveket gyűjtött stb. és akkor most az ámennel ez az Amoréhez imádkoznak a keresztények, de ez az Amoré ha utána nézel egy nem túl jó entitás volt és minden Amennel az Amoré istenhez küldenek energiát az emberi lények ráadásul ugye érdekes éppen itt beszéltük ezt csak úgy egy, egy mondatban a kezdés előtt hogyha az áment megnézzük visszafelé akkor nem á, <gül> tehát az ámen visszafelé nem á, nem? az is érdekes na szóval lényeg az hogy itt vagyunk egy olyan világban egy olyan érdekes világban ahol az emberek hát nem nagyon tudnak ezekről a dolgokról túl sokat és tudod az a legfőbb probléma hogy olyan vagy egyik legfőbb probléma hogy olyan istenségeket látnak el energiával akik Soha nem voltak jó istenségek. És ráadásul azóta valószínűleg nem jobbá váltak, mióta itt voltak, hanem rosszabbá. Ez olyan, mint az ember. Tehát az emberben lévő lélek is egy isteni eredetű entitás, tehát gyakorlatilag a benned lévő lélek az mondjuk egy, ugyanolyan, mint mondjuk a az amorében lévő lélek vagy mondjuk az allakban lévő lélek vagy mondjuk a sívában lévő lélek ugyanaz és annyi hogy azoknak mint az imént említettem jóval több a tudásuk mint nekünk emberi lényeknek és akkor ugye ezek a lények úgy működnek mint az ember, ha az embert megnézed ha megnézel mondjuk egy gonosz embert aki mondjuk 50 éves korára mondjuk akár tömeggyilkos ha megnézed mondjuk 10 évesen 5, közel nem volt olyan gonosz mint 50 éves korában érted? tehát ahogy az ember öregszik a legtöbb ember ha megnézed ha egy kicsit gonosz volt már fiatal korában akkor időskorában nagyon gonosz. Tehát gondold végig, azok a eléggé gonosz istenségek, akiknek most az energiát adnak az emberek, azok valamikor itt voltak a Földön, akár több ezer évvel ezelőtt, azóta nem jobbá váltak, mert telt az idő, hanem rosszabbá. Tehát most olyan lényeket, táplálnak energiákkal az emberek, akik rosszabbak sokkal mint valaha de akkor miért nem jönnek le? tudod miért nem jönnek le? mert nem jöhetnek le hála a jó Istennek hogy nem jöhetnek le tudod? csak ők ezt tudták előre hogyha netántán eljön az az időszak hogy nem jöhetnek le a földre akkor is az emberektől tudnak kapni energiát azzal hogy megemlékeznek rá tehát például mikor te beszélgetsz mondjuk a barátodról a pároddal pozitívan akkor pozitív energiát küldesz a barátodnak éppen oké? Okay? de mivel ő ember és nem tanulta ezeket a dolgokat, nem tudja, hogy ez így működik. Pedig ez így van. Sőt, ha például mondjuk negatív dolgot beszélgetsz a pároddal mondjuk a, egy ismerősödről, akkor éppen negatív energiát küldesz neki. Érted? Tudatlanul. Tudatlanul. na most attól hogy valamit az emberek nem tudnak attól még így van így van és képzeld el amikor mondjuk valamilyen istenségről éppen egy pap beszél és a többiek ott hú ilyen még mondják ki is mondják a nevét akár egyszerre akkor azzal energiát adnak annak az istenségnek és ezt mondom az istenségek pontosan tudták és ezért ugye létre is hozták ezeket a különböző névhez, nevükhöz kapcsolódó csoportosulásokat, hogy megemlékezzenek róluk akár évezredek múlva is jó? na most ezáltal az ember talán egy kicsit el kellene hogy gondolkozzon azon hogy igazából kit is akarok én energiával táplálni és talán semmilyen istenség nevét nem kellene rendszeresen kimondani és emlegetni illetve gondolni rá, világos az? mert ha megnézzük itt vannak a fentiek kérdése azok, akik most a földurai. Akiktől a gonoszok szeretnék megszerezni. A gonosz entitások szeretnék megszerezni a Földet. A gonosz entitásoknak még tudod is a nevét. De a jóknak nem. Nem érdekes? Oké? És ha végig gondolod, vajon miért tudod azoknak a nevét, akik itt voltak len? mert akarták, hogy tudják a nevét miért? pont azért, mert valami olyan önszándékuk volt, önérdekből származó szándékuk volt, ami miatt Tudnod kell az ő nevét, érted? Hogy megemlékez róla, és küld az energiát neki, hogy minél több energiája legyen. Tehát a világegyetemben nehogy azt id, hogy csak fegyverrel folynak a háborúk. Ugyanis a lelket fegyverrel nem lehet elpusztítani. Tehát semmilyen lelket nem lehet fegyverre tehát nem tudnak olyan fegyver amivel lelket el lehetne pusztítani de mégis le lehet igázni egy lelket tudod mivel? energiával érted? tehát le lehet igázni ezáltal a fenti entitásoknak egyáltalán nem mindegy hogy mennyi támogatátságuk van a lelkektől világos ez? nyilván az entitások, a fenti entitásoknak meg a lenti entitásoknak pozitív vagy negatív entitásoknak nyilván táboruk van de a 8 milliárd ember sem egy kis tábor érted? és hogy abból a 8 milliárdból mennyi tudnak megszerezni az azt jelenti hogy az ő mentális hatalmi energiájuk nő meg azáltal hogyha nekik nő a táboruk. világos ez? ezáltal ugye egyáltalán nem mindegy hogy az emberek milyen istenség neveire gondolnak és milyen istenséget eszembe jutott a szót dicsőítenek érted? tehát lényeg az, hogy ezen a bolygón itt a sátántól kezdve mindenféle különböző istenség dicsőítve van tehát ez, ez olyan, hogy értsétek, mint mikor van mondjuk egy egy terület ami van egy vár és a területet elfoglalják de a várban maradt ellenség és a vár mondjuk nem is vár hogy hanem egy erőd és az az erőd egyszerűen kívülről elpusztíthatatlan érted? és és az abban az erődben ott van az ellenség de a környék az teljesen el van foglalva érted? ha kijönnek az erődből akkor el vannak lőve de az erődben biztonságban vannak na most itt a föld esetében pont erről szól a történet az univerzum ezen részét birtokolja magas rezgésű entitások, birtokolják magas rezgésű entitások akik a Teremtő Isten követői oké? Okay? és a Földben pedig vannak olyan entitások a Föld mélyén akik az ellenség, alacsony rezgésű entitások. És az alacsony rezgésű entitások területe az nem a Földbolygó, hanem egy teljesen másik galaxis, illetve univerzum. Érted? De ők egyszer itt rekedtek, és nekik van egy. Atombiztos bunkeruk idézője be. Érted? A föld mélye. Ami annyit jelent, hogy egy, egy erődet, erődöt, ugye viszonylag egy nagyon biztonságos erődöt viszonylag könnyű megvédeni. Nem kell sok katona hozzá. Oké? Okay? Tehát gondold végig, például ugye a, csi, a Egri csillagokból, hogy itt tudom én pár ezer nem tudom ezren vagy mennyien voltak vagy még annyian se pár százan voltak a várba, és nem tudták a várat bevenni a százezres görög had, érted? vagy ezres vagy mennyi volt tehát a hányszoros túlerő volt és nem tudta bevenni mert egy, egy, egy biztonságos hely volt, érted? ugyanez a helyzet tehát itt van egy kis létszám ebben a földbunkerben és nem lehet őket kifüstölni ők alig várják hogy megszerezzék ezt a bolygót és ezt tudod mi kell nekik? a te lelked. a te kell hozzá a te lelked. és ha megnézed most ami a földön folyik elég szépen támogatja ez az alattomos háttérben történő, hát ki kell mondanom a szó gyilkolások érted? ami a háttérben történik tehát én, én gyilkolásnak tartom azt is hogy az emberek, oly, tehát hogyha egy ember tud arról hogy egy másik ember hogy működik és és mi kell ahhoz hogy ő magától meghaljon és megcsinálja azt hogy az az illető gyakorlatilag látszatra természetes halálban meghaljon akkor én ezt is gyilkosságnak tekintem érted? tehát egy embert sajnos meg lehet úgy gyilkolni hogy a törvény nem bünteti meg Miért? Tudod miért? Mert csak azt csinálják, hogy leviszik az ember hangulatát olyan szintre, hogy az illető feladja az életét. Érted? Mert azt mondja, hogy nem látom tovább értelmét az életemnek. Érted? És feladja az életét. És ezt most én úgy látom, hogy mintha tömegekkel csinálnák, érted? és ezt úgy hívják hogy gyilkosság a törvény nem ezt mondja, de aki ért ahhoz hogy egy embernek hogy kell levinni a hangulatát érted? hogy kell elérni azt hogy egyre rosszabbul és rosszabbul érezze magát és elérjék azt hogy végül feladják az életüket az emberek mert az ember hogy adja föl az életét például úgy hogy a reménytelenség például úgy hogy a céljait elveszíti például úgy hogy ki se tűz célokat érted nem elveszíti hanem ki se tűz célokat például úgy hogy azt mondják hogy teljesen mindegy hogy hány éves vagyok Miért nem halok már meg? Érted? Mert ez az élet, ez számomra kilátástalan. És ezt emberek idézik elő embereknél. Érted? A törvény nem mondja ki, hogy ez gyilkosság. Csak én. Érted? Pedig ez az. Mert ezen a bolygón vannak olyan emberek akik értenek ahhoz hogy hogy kell egy embert úgy kicsinálni hogy az ne legyen gyilkosság, érted? és ehhez elég sok eszköz van ezen a bolygón oké? Okay? na most hát itt élünk ezen a bolygón eddig azt mondták az emberek hogy áldott tudatlanság, milyen jó hogy tudatlanok vagyunk, milyen jó hogy nem tudunk semmiről most ha ezt kimondod gyönyörűen bele fogsz halni oké okay. egy kicsit megváltozott a világ Ennyi. eddig tök jól elboldogultál azzal hogy nem tudok semmiről, nem, mint, mint ugye izé volt hogy mondta hogy nem látok, nem hallok, tudod nem is tudom ki mondta hogy így az a jó, az a jó nem látok semmit, nem hallok semmit, az a jó, na most ha ezt csinálod, már pedig ezt csinálja a legtöbb ember, az azt jelenti hogy ketyeg az életed végének az ideje, oké? Okay? tehát most Hon nem tudod ezt megcsinálni, hogy ne tudj semmit, ne láss semmit, érted? Úgyhogy elég érdekes világban élünk, amit a kiinduló pont, ahonnan ez az egész jött, azt alulról van megtámogatva, alsó so entitásoktól, akik ezt a bolygót meg akarják szerezni csak ezzel egy gond van, hogy ezt a bolygót szét is lehet ám robbantani mint ami már megtörtént a naprendszerben a Mars és a Jupiter között oké? Okay. ott volt egy bolygó amin szintén embertípusú lények éltek és sehol nincs kis vezet lett a helyén hát a bolygó maradványa természetesen tehát egy szét lehet robbantani és ugye az a végső terv ha ez netántán az emberiség megadná magát az alsó entitásoknak eladná a lelkét az emberiség java az alsó entitásoknak akkor ezt a bolygót szét fogják robbantani oké? Okay? miért nem csinálták ezt? eddig mert sokkal jó ember de most kiderül, most derül ki ezzel az egésszel, ami most van ezzel a úgynevezett pandémiával derül ki hogy igazán ki a jó ember és ki a rossz? világos ez? és nem azzal derül ki hogy jaj vigyázzunk a másikra nem megfertőzzük nem ezzel derül ki, maradjunk ennyibe, jó? hanem azzal derül ki hogy ki mennyire hajlandó szellemileg fejlődni ezzel derül ki, oké? Okay? Itt tanulunk, nem jellemzően nem ilyen dolgokról tanulunk, hanem olyan dolgokról, hogy a különböző élethelyzeteinket hogyan oldjuk meg. És tudod miért kell erről tanulni? Hogy akkor tudják a hangulatodat vinni lefele, lefele egyre rosszabb és rosszabb hangulatban, ha te egyre több élethelyzetedet nem tudod megoldani oké? Okay. és nézd meg, azokat milyen élethelyzetek vannak? ugye van tíz élethelyzet itt vagy önmagad önmagaddal való bánásmód, pároddal való bánásmód, a szüleiddel való bánásmód, a gyerekeiddel való bánásmód másokkal, más emberekkel való bánásmód, a munkáddal való bánásmód, a pénzzel való bánásmód a környezeteddel való bánásmód, a hatóságokkal való bánásmód és a teremtőddel, az Isteneddel való bánásmód és itt van ez a tíz bánásmód, ha bármelyiken gondod van, bármelyiken, akkor mi fog veled történni? Hát bánatosabb leszel, rosszabb hangulatba kerülsz. És ha van egy másik terület, amivel megint csak nem tudsz bánni, akkor még bánatosabb leszel, még rosszabb állapotba kerülsz. Ha lesz még egy terület, amivel nem tudsz úgy bánni, hogy kellene, akkor még rosszabb állapotban, még bánatosabb leszel. És akkor szépen az emberek eljutnak a reménytelenség állapotába és mit csinál egy reménytelen ember? két dolgot, vagy feladja az életet vagy törz, zúz, gyilkol, érted? mert úgyis azt mondja hogy most már úgyis mindegy és akkor mi történik? hát ez azt jelenti hogy könnyebben tudják megszerezni a lelkedet azok az entitások akik nem éppen pozitívak egy picit se és ha az embernek nincs tudása akkor ez olyan mint mint ülnél egy gyorsan folyó folyóban mondjuk egy kenuban érted? evező nélkül és akkor arra haladsz, amerre a víz visz érted? és addig tudsz haladni még föl nem borulsz és bele nem fulladsz, érted? és ennyi és ha körülnézel, hát van valami hasonlat amit most mondtam Ava. köszönöm szépen a figyelmeteket Gyertek tanulni a megoldásokért, ide hozzánk, olyan megfizethető áron, amit bárki képes megfizetni. Köszönöm szépen a figyelmeteket, tartunk 25 perc szünetet, szeretlek benneteket, sziasztok!